Hmm hmm, hmm. Ini satu rompakan! Eh uh, ya. Yeah. Awak tak takut ke? Saya pistol ni. Um, saya polis. Oh um, polis. <laughs> ha ha, hai. Hmm. Oh no. <laughs> hmm, yeah.